Það sem þótti svo einstætti í þessu er að fyrsta lagi að Stokkvist vann og tali nánast ósirandi. Alfa Zero þegar við kennt manndangurinn og eftir það þá náði það að læra að sjálfu sér að spila skák þannig að er við heimi og það gerði það fjórum klukkustundum. Þar að auki þá hefa stórmeistar og aðrir verið að skoða þessar skákir sem hefur verið byrtar úr einnvíginu og margir haldi ekki vatni yfir skákstilnum hjá Alfa Zero, það er að Í, á mjög svona frumstæðin og, og svona skapandi hátt og er tilbúið að forna mannskap í, fyrir tækifæri og stundum lætið að anstæðingin kemum í leikþröngdöngu og þeir lítu út eins og byrjundur. Þannig að þetta er líka eitthvað nýtt Við erum ekki að sjá meira því sama, eða með að vera með mikla reynigitu. Við erum að nota nýja aðferður til að fá ná nýju niðurstöður sem eru eiginlega annars eðlir sem við höfum séð áður. Frú uppbæði var þetta markmið mjög snemma þegar við gerum þetta bara tilum við að senstöðald. Við náum að kenna því að, að, að tabla skáp mjög vel. Það náðist henni 97 vann Deeplú Kasparov, heimsmysturann. Það sem er svona merklegt núna er að í, í Deeplú fóru mörg ári að koma mannlega þekkingin inn í. Nú eru tölvunar fann að læra af sjálfstáðum. Það skref að staðið fyrir við þurfum að eiga árum í að kenna þeim, að gera eitthvað, nú geta þeir láttar sjálfvar þetta opnar náttúlega alveg ótrúlegan heim að 9. tækifæri. Þetta er ekki upp að við að að endalokunum. Ég, ég held að það sé frekar tækifæri sem félastist í því. Hollywood myndin af tölvufra sjálfvindund og sjáum það sem markmið sit eigda okkur mennunum, ég held að það sé bara þjóðsaga. Hins vegar er það síðan oku ljóst að heimurinn kemur til að breytast mjög mikið með nýrri tækni. Og þetta þýðir til dæmis að mörg störf sem við menninnu hafa verið í dag, Þetta er ekki bara spurningum tæknina, það er líka ýmislega lagarlegar spurningu sem þar svara svo og sýrdeirislegar. Þetta verða stóra viðfangstendin í framtíðinni hvernig við lifum með tækninni og gerðugrindinni.